කොඩි කණි මම මට කියලා මට ගස්සට දැන් මගේ මොකද ඉගියුටන්ට පළයා මකානවද ගහන්නේ ඉක් ඉක්කත් අම්මා ඕමයක් කරගාऊं සුදු අම්මා මොකද කරන්නේ ඈ දැන් කෑවද ඈ කෑවෙ නැහැ ඈ ඉරතරම් කොට දුන්නා එංගේ ආචිත හාල් කමන්න නසුදු අම්මා අපි දැන් බෙන්ද දාපස්සෙන් හොද කරලා අපි මෙලිමුම් ගන්න. කමන්න. අඬන් ඉපා බා. කුකුගය ERRරණි. ඒ ආන බඳිගෙන ආවා. මෙන් මම මෙන්න මෙහෙලියක් පොඩි එකක් කනට දෙන්න ඕමි ගන්න මෙතන. දැක්ක කන ගන්නව අපියා කො ඉස්සරම යම් තට්ට රට කැරෙලක් දානවා මම උඹට වැඩික්යක් කරලා යන්නද උඹ මේ කොලේ ගානේ බලාගෙන හරි හරි. තාබර් කළෙමි. කොච්චර කරත් මං ඉච්චර. නෑ රෝමියක් ගහන්නේ. කඩ වේදන්නේ පැත්තේ. ආලම් අප ගණින ගණින බලෑනේ බජිරස්ථානේ දකනෝදීය දැන් දැනේ නේ මුට කියන්නේ මොකක්ද දන්නා මුට කියන්නේ මොකක්ද උබද ගන්න දැන් මේවෙ දැන් ඉතින් තුරුම්පුක බා තුරුම් තුරුම් හයි තුරුම් හයි කිලි බම් මේ කිසිම නෑ නදර මටත් බන් තව මාළ ගෙවල් තියෙනවා බන් හරියද මේ නැතුව නේ බා ඉතියා වේ බන් ගන්නවනේ ඉතින් එලියා යාරෝ නේ මමලගේ දා තියනවා බං බෙල්ටික් අයත් නැති වුණා නේ බං මං බැයි යන්න පිට පුරත මේකද යමු බැකද එන්නේ